Директор Забрійського обласного перинатального центру Олександр Кирилюк розповідає, медичний заклад продовжує надавати повний об'єм послуг, як і у довоєнний час. По допомогу наразі звертається не лише жителі Забрійської області, а й регіонів, де нині тривають активні бойові дії. Особливо це зараз актуально, коли пішли перші біженці із південних частин нашої держави. Я маю на увазі Маріуполь, в першу чергу. Ми надаємо допомогу, як і надавали. Тобто ми оперуємо, ми приймаємо нормальні пологи, ми приймаємо складні пологи, ми приймаємо передчасні пологи, ми приймаємо пологи у жінок з важкою екстрагенітальною патологією. З моменту початку повномасштабних бойових дій підвал перинатального центру переобладнали на Пологову. Тепло, сухо, працює вентиляція, заведена сюди навіть альтернативне джерело електроенергії мається на увазі. Я дуже вдячний своїй службі господарський, яка від дизель-генералу кинула лінію, і у нас навіть на випадок, коли немає штатної електроенергії, у нас є від нашого дизель-генералу, тут завжди є світло. Крім того, волонтери нам купили роутер, у нас заведений сюди вай-фай, так що зв'язок у нас є. Олександр Королю каже, у цьому приміщенні під час повітряних тривог народилися чотири малюки. Що ми маємо тут? Ліжко-транформер де ми проводимо роди і проводили роди. Відкрита реанімаційна система, якщо дитинці треба якусь надати первинну там, медичну допомогу чи стабілізувати її стан, це в нас є. На випадок, якщо потрібно провести операційне втручання, ліжко-каталка і ми тут вже прооперуємо. Апарат штучної вентиляції легенів є у нас з підведеним на киснезабезпеченням, все в нас є. Тобто, в першу чергу, ми думаємо, безпека наших пацієнтів. Лікар-анестезіолог паранатального центру Андрій Лобанов розповідає, наразі у відділенні реанімації знаходиться шість новонароджених, які потребують інтенсивного лікування. Працювати в такому відділенні складно навіть у мирний час. В умовах війни це ускладнює в десятки разів. І, звичайно, ми фактично тут живемо, лікарі і медсестри, тому що багато людей евакуювалися. Ми тут знаходимося цілодобово практично. Забережанка Дарія знаходиться у паранатальному центрі протягом тижня. Дуже добре працює персонал, всі дуже доброзичливі, дуже приємний персонал. Ми працюємо у звичному режимі, 24 на 7. Помагають волонтери, багато держава фінансує це все так, що ніяких проблем ні з пацієнтами, ні з медичними препаратами поки що нема. Олександр Кирилюк прокоментував також ситуацію із реєстрацією новонароджених у медзакладі. Реєстри зависли, реєстри не працюють, ми скомуніковано працюємо з центральним ЗАГСом, ми постійно на контролі, постійному зв'язку з ними. Вони нас консультують, ми до них звертаємося, ми отримаємо фахову довідних від, від відповідь. На сьогоднішній день, якщо не встигли зареєструватися, пацієнти пишуть письмову заяву, і ми реєстрацію вдаємо папероволю. За словами Олександра Кирилюка, єдиною проблемою медичного закладу є нестеча персоналу, адже спочатку воєнного стану багато працівників поїхали на захід України або за кордон.